Σήμερα στο Μεσίδης4U θα δούμε τους μύθους του Real Estate που πρέπει επιγόντως να παύσεις να πιστεύεις. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Κατσιαντώνη και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μεσίδης for 4 Σήμερα. Θα θέλω να συζητήσουμε λίγο κάποια πράγματα γύρω από το real estate και γενικά για τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί έξω και που λέγονται από στόμα σε στόμα και που μας κάνουν να τις επεξεργαζόμαστε, να τις πιστεύουμε και να παίρνουμε διαφορετικές αποφάσεις από αυτές που ίσως θα ήταν οι καλύτερες για μας. Αυτή, λοιπόν, είναι η μύθη του real estate. Τώρα, υπάρχει αρκετή πληροφορία, είναι η αλήθεια, online και offline, αλλά κυρίως online, Βέβαια στην Ελλάδα όχι τόσο, αυτό είναι και ένα από του λόγου που κάνουμε το μεσή τη φοριού. Υπάρχει όμω παρόλα αυτά αρκετή πληροφορία για κάποιον ο οποίο θέλει να πουλήσει, να μπει και να κοιτάξει τι πραγματικά ισχύει και τι όχι. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτό που συνήθω κάνουμε τι είναι, είναι να αγνοούμε τη στατιστική και τα, την έρευνα και τα πραγματικά στοιχεία και να πιστεύουν πάρα πολύ αυτό που θα μα πει ο διπλανό μα, είτε είναι σχετικό είτε δεν είναι με το χώρο με τον οποίο μα ενδιαφέρει να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Εδώ λοιπόν, θέλω να θυμηθεί ότι όταν πάμε σε... να πουλήσουμε ένα κινητό, όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία αγοραπολισία, δεν μιλάμε για ένα κινητό, ένα τάμπλετ, ένα ρούχο. Μιλάμε ίσω για το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που θα έχουν οι περισσότεροι από εμά ποτέ, ένα ακίνητο, και άρα θέλει προσοχή. Γιατί, αν σκέφτεσαι να πουλήσει, αν ήδη πουλά το ακίνητό σου ή είσαι σε διαδικασία να το πουλήσει και δεν έχει κάνει προεργασία, κατά βάση θα βγει ζημιωμένο. Θέλει λοιπόν προσοχή. Αν δεν κάνει προεργασία, μπορεί να σου στοιχήσει ακριβά και συνήθω αυτοί που δεν κάνουν προεργασία είναι αυτοί που είτε έχουν κακή εμπειρία, είτε ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ για να ολοκληρώσουν την πώληση, είτε πήραν τελικά χαμηλότερη τιμή από αυτοί που περίμεναν, είτε ακόμα χειρότερα αυτοί που δεν κατάφεραν να πουλήσουν καθόλου. Οπότε, ξεκινάω τώρα με το μύθο νούμερο 1 που είναι η τιμή πώληση. Καθορίζεται από τον πολιτή. Αυτό είναι κάτι που ακούμε αρκετά συχνά. Και να σα πω έτσι και μια-δύο εκφράσει: Το σπίτι μου αξίζει χι ευρώ, 100.000 ευρώ. Αυτή είναι, αυτή είναι μια εκφράση που ακούμε πολύ συχνά εμεί οι μυσίτε, όταν πάμε και κάνουμε ραντεβού με πολιτέ ακινήτων. Εδώ όμω είναι σημαντικό να καταλάβουμε το εξή: Η εκατο τιμή που τελικά το ακίνητο θα βγει προ πώληση είναι προφανώ του πολιτή, αυτού νου που πουλάει. Όμω η τιμή σε καμία περίπτωση δεν καθορίζεται από τον πολιτή. Αλλά από τι, από την αγορά. Και γιατί, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία που ένα πολιτή μπορεί να ελέγξει, όπω για παράδειγμα η κατάσταση του ακίνητου, μπορεί να τον περιποιηθεί το ακίνητο, να το φροντίσει, να το κάνει ωραίο. Όμω, αν η αγορά, για παράδειγμα, είναι τοτική, ή αν η ζήτηση για το συγκεκριμένο είδου ακίνητου είναι μειωμένη, ή αν η τοποθεσία του ακίνητου έχει μειωμένη επίση ζήτηση και δεν υπάρχει κίνηση, τότε ό,τι και να κάνει ο πολιτή, αυτοί οι παράγοντε θα πειράσουν καθοριστικά. Την τιμή που τελικά αυτό το ακίνητο θα πουληθεί. Και εδώ αρχίζουν πάλι οι πολιτέ και μα λένε, Ναι, αλλά όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί και οι συγγενείς είδαν το σπίτι και μου είπαν ότι κάνει αυτά τα λεφτά. Όσοι το έχουν δει, αυτό λένε. Με όλο το σεβασμό, και ενώ είμαι σίγουρο ότι όλοι πάντα προσπαθούν να πούν κάτι καλό προαίρετα, να πούμε το εξή. Πρώτον, όλοι αυτοί δεν αγοράζουν το ακίνητο. Και δεύτερον, δεν έχουν γίνει όλα αυτοί ξαφνικά του real estate. Θέλει λοιπόν προσοχή, το πώς καταλήγουμε στην τιμή θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο, αλλά θέλει προσοχή να καταλάβουμε ότι η τιμή δεν καθορίζεται από αυτόν που πουλάει, αλλά κυρίως από την αγορά. Και είναι λογικό ένας πολιτής να είναι συναισθηματικά φορτισμένο και να κάνει τέτοιε σκέψεις γιατί έχει την ελπίδα ότι θα πάρει περισσότερα χρήματα, όμως δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή αλήθεια, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και χρειάζεται να τη λαμβάνεις υπόψη. Πάμε στο μύθο νούμερο 2, που είναι «Υπερτίμηση του ακινήτου μου» σημαίνει υψηλότερη τιμή πώλησης». Δηλαδή, αν βάλω το ακινήτό μου σε υψηλότερη τιμή, όταν το βγάζω προς πώληση, θα σπράξει το τέλος περισσότερα χρήματα. Ε, ε, ε, hmm. Θα το γυρίσουμε τούμπα για να καταλάβεις γιατί αυτό δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ. Πες ότι είσαι αγοραστής. Θα αγόραζες το πρώτο σπίτι που θα στο ίντερνετ. Προφανώ και όχι. Ένας αγοραστής τι κάνει, κάνει έρευνα, κάνει συγκρίσεις, κοιτάει πάρα πολλά ακίνητα, επιλέγει τι έχει χαρακτηριστικά καλά, τι δεν έχει, ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε ακινήτου και όλα αυτά στο τέλος τα ζυγίζει. Ένα λοιπόν ακίνητο το οποίο είναι σε πολύ ψηλή τιμή, το απορρίπτει. Και είμαστε πια 2018, κοντεύουμε 2019 και ένας αγοραστής όλα αυτά τα στοιχεία έχει στα χέρια του μέσω του ίντερνετ να μπει να τα ψάξει, και να πάρει μια συνειδητοποιημένη απόφαση γι' αυτόν. Άρα, καταρχά, ένα κίνητο που βγαίνει σε υψηλή τιμή δεν θα έρθει καν να το δει. Το απορρίπτει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άλλα στην δίκαιη τιμή αγορά. Αυτό που λέμε, τα οποία θα επιλέξει να βάλει σε προτεραιότητα. Επίση, εδώ ακούμε πολύ συχνά του πολιτέ. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε πιο ψηλά και α δούμε πώ θα πάει. Λογική σκέψη. Να το δούμε όμω λίγο διαφορετικά. Ένα κίνητο που μένει πολύ καιρό στην αγορά. Αρχίζει και δημιουργία ερωτήματα στου αγοραστέ. Γιατί δεν πωλείτε, υπάρχει κάτι λάθο, κάτι πάει στραβά. Και γενικώ το ακίνητο αυτό χάνει τη δυναμική του νέου. Οι πρώτε τρει εβδομάδε στο Real Estate είναι πάρα πολύ σημαντικέ, γιατί εκεί όλοι οι υποψήφοι αγοραστέ βλέπουν τι καινούριε αγγελίε. Όταν λοιπόν ο ακίνητο έχει ξεκινήσει ψηλά και κάποιοι το έχουν απορρίψει, δεν θα έρθουν καθόλου να το δουν, χάνει τη δυναμική, μειώνονται οι ενδιαφερόμενοι, μειώνονται ο αριθμό υποδείξη και ο αριθμό των, των ανθρώπων που θα έρθουν να το δουν. Και μετά, όταν οι ελάχιστοι που έχουν έρθει να το δουν συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, πάνε και κάνουν χαμηλέ προσφορέ χαμηλότερε ίσω και από αυτέ που θα κάνανε αν το ακίνητο είχε βγει σε μια δίκαιη τιμή. Άρα, όλο αυτό τι σημαίνει, λιγότερα χρήματα για τον πολιτή. Οπότε αυτό ο μύθο καταρρίπτεται και πολύ προσοχή, μεγάλη προσοχή, μην την πατήσει κι εσύ. Πάμε στο μύθο νούμερο 3 που μα λέει Όσο πιο πολύ περιμένουμε. Τόσο μεγαλύτερε προσφορέ θα έρθουν. Εδώ λοιπόν έχουμε τα, τα εξή. Ακούμε πάλι του πολιτέ. Μα έφερε ο μεσή τη προσφορά πολύ νωρί, την πρώτη εβδομάδα στι πρώτε 10 μέρε. Οπότε σκέφτεστε τι θα γίνει μετά από ένα μήνα. Ή δεν βιαζόμαστε. Περιμένουμε. Θα έρθει και θα βρεθεί αυτό ο ένα που ψάχνουμε. Εδώ λοιπόν πάλι οι πολιτέ κάνουν ένα λάθο. Θεωρούν ότι όσο περισσότερο μένει ακίνητο στην αγορά, τόσο καλύτερα είναι. Πάλι όμω και σε συνδυασμό με το μύθο 2, οι αγοραστέ που βλέπουν αυτό το κινητό, αυτή την αγγελία να μένει καιρό στο Ιντερνετ, αρχίζουν και σκέφτονται: Τι γίνεται, γιατί δεν μπορείτε. Μάλλον οι άλλοι που πήγαν και το είδανε έχουν βρει κάποιο λάθο που δεν θα δούμε κι εμεί. Ακόμα και αν έρθουν και το δουν τα ακίνητο, πάλι κάνουν αυτή τη σκέψη. Πόσο καιρό πωλείται, είναι από τι πρώτε ερωτήσει που μα ρωτάνε. Όταν λοιπόν ένα αγοραστή αρχίζει και βάζει δεύτερη σκέψη στο κεφάλι του, αν ένα κινητό ή δεν είναι αξιόπιστο, είναι ή δεν είναι καλό. Κατά βάση, τι θα επιλέξει να αγοράσει κάποιο άλλο. Θυμή μιλάμε για το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που θα έχει κάποιο στη ζωή του. Κατά βάση. Οπότε, ένα αγοραστή δεν θα το ρισκάρει. Θα πάει να πάρει κάτι άλλο. Προσοχή λοιπόν, εδώ. Θέλω να καταλάβει ότι ο χρόνο είναι ο μεγαλύτερο εχθρό σου. Αν πουλά το ακίνητο, ο χρόνο είναι ο μεγαλύτερο εχθρό σου. Όσο περισσότερο μένει το ακίνητο στην αγορά, τόσο μειώνεται η αξία του. Οπότε και αυτό ο μύθο καταρρύπτει. Πάμε στο μύθο νούμερο 4. Ακούμε. Α, είχα προσφορά πολύ γρήγορα. Είχα άμεση προσφορά. Άρα το ακίνητο μου το έβγαλα σε χαμηλή τιμή. Άμεση προσφορά, χαμηλή τιμή. Αυτό λοιπόν είναι μια λογική σκέψη που κάνουν πάλι όσοι πουλάνε. Λένε ότι αν εγώ βγάλω το κινητό μου στη μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε και έχω ήδη προσφορέ, κατά βάση ο μεσίτης, ή αν το βγάλα μόνο μου, το έχω βάλει σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που θα έπρεπε να το βάλω. Το έχω υποτιμήσει. Ή ο μεσήτη πάει να μου το σκοτώσει. Ακόμα πολύ συχνά. Και γιατί το λένε αυτοί οι πολιτέ, Γιατί αντίστοιχα έχουν μάθει για περιπτώσει ακινήτων πολιτικά μετά από 3, 4, 5, 6, 8 μήνε. Βέβαια, το ότι έχουμε προσφορά πολύ νωρί θα καταλάβει ότι είναι θετικό και είναι θετικό για δύο λόγου. Ο πρώτο είναι, ο πιο σημαντικό ίσω και είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο marketing που λειτουργεί. Ο μεσίδη λοιπόν που του έχει αναθέσει την πώληση έχει εφαρμόσει κάποιε τεχνικέ marketing, έχει κάνει ένα marketing τέτοιο. Το οποίο λειτουργεί προσελκύει αγοραστέ και μετά του χειρίζεται και καλά στο κομμάτι τη υπόδειξη και στο κομμάτι τη όλη συζήτηση και αξιολόγηση και σου φέρνει γραπτή προσφορά. Οπότε εκεί το πρώτο θετικό είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο που λειτουργεί. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι οι ζεστοί αγοραστέ. Κοίτα, αν ένα αγοραστή ψάχνει καιρό και έχει πια οριμάσει, είναι όριμο να αγοράσει, τι, τι έχει παράσει μέχρι τώρα. Πρώτον, έχει δει πάρα πολλά κίνητα. Τα έχει απορρίψει κάποια, κάποια όμω ήθελα να τα αγοράσει και επειδή πήγε με σκεπτικό, Α ας το λίγο να το σκεφτούμε ή να κάνω πιο χαμηλή τιμή, κατάφερε να τα χάσει και να τα πάρει κάποιο άλλο. Αυτοί λοιπόν οι αγοραστέ, οι όριμοι, οι ζεστοί αγοραστέ, είναι πάντα έτοιμοι μόλι δουν ένα καινούργιο κίνητο να βγει στην αγορά, να έρθουν να το δουν και αν του αρέσει επιτόπου να κάνουν καλή προσφορά. Οπότε όταν πάρει προσφορά νωρί είναι θετικό στοιχείο, όχι αρνητικό και σου προτείνω ανεπιφύλακτα να το σκεφτείς πολύ πολύ σοβαρά πριν την απορρίψει. Πάμε τώρα στο μύθο νούμερο 5. Οι μεσίτε δεν λένε επίτηδες υψηλότερε τιμέ. Τι εννοώ. μα λένε πολύ συχνά οι πολιτές ότι πάμε σε ένα κίνητο. κάνουμε εκτίμηση με όλα τα στοιχεία και την έρευνα και, μας λέει... και βγάζουμε, καταλήγουμε το ακίνητο, αυτό έχει σημερινή αξία, Παίρνω παράδειγμα 100.000. Μα λέει λοιπόν εκεί ο πολιτή, Ναι, αλλά ο άλλο μεσήτη μου είπε ότι πιάνε πιάνει 130-140.000. Γιατί, θα το δώσω σε αυτόν, γιατί μάλλον πιστεύει πιο πολύ το κινητό μου από εσά, ή, ή όσο... μα γιατί να μου πει ψέματα, αφού όσο περισσότερο αργήσει να το πουλήσει, τόσο περισσότερο θα αργήσει να πληρωθεί. Ισχύει αυτό το πράγμα, ισχύει πάρα πολύ. Στο real estate όμω, στην αργό του real estate, έχουμε αυτό που ονομάζουμε αγορά ανάθεση. Αγορά ανάθεση σημαίνει ότι ένα μεσίτης πάει σε ένα κινητό και ενώ ξέρει ότι κοστολογείται στι 100.000, προτείνει στου πολιτέ ότι μπορεί να το πουλησει 130, 130.000-140.000 ή και περισσότερο. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί πολύ απλά θέλει να εξασφαλίσει την ανάθεση για τον ίδιο, θέλει να αποκλείσει όλου του υπόλοιπου μεσήτε και όταν έρθει η ώρα με τη σωστή στρατηγική να πουλήσει τελικά το κινητό, όντω κοντά στι 100, ίσω και πιο χαμηλά. Οπότε, πολλή προσοχή σε αυτό. Ποιο είναι ο μοναδικό τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να είσαι σίγουρο ότι αυτό που σου λέω με τη που έχει απέναντί σου είναι αληθινό, Να ζητήσει αποδείξει. Να ζητήσει να σου δείξει συγκεκριμένα στοιχεία, απτά, με νούμερα, με αγγελίε, με στατιστικά που να αποδεικνύουν ξεκάθαρα γιατί η τιμή που σου προτείνει είναι ή δεν είναι εφικτή. Είναι ή δεν είναι χαμηλή, είναι ή δεν είναι υψηλή. Ζήτα λοιπόν αποδείξει. Και όταν το κάνεις θα καταλάβεις, γιατί αυτός ο μύθος απορρίπτεται επίση. Πάμε λοιπόν στο μύθο νούμερο 6. Μύθος νούμερο 6. Αν δώσω το ακίνητο όμως σε έναν μεσίτη με μικρότερη αμοιβή, κατά βάση θα κερδίσω και περισσότερα χρήματα στο τέλος. Μεσίτης με μικρότερη αμοιβή, περισσότερα χρήματα στην πώληση, για τον πολιτή. Εδώ λοιπόν ξεκινάω να κάνω πρώτα μία ερώτηση. Α πούμε ένα ακίνητο που πωλείται 100.000. Αυτό που ζητάει μέσω όρια αγορά, των μεσητών ενώ, είναι 2% αμοιβή από τον πολιτή. Η ερώτησή μου, λοιπόν, προ εσένα είναι, αν η αγορά ζητάει 2% από, από τον πολιτή, από σένα που πουλάς, γιατί να έρθει ένας μεσίτης και να λάβει το κινητό με 1% ή 1,5% ή ό,τι άλλο του προτίμησες εσύ. Το είσαι σκεφτεί αυτό. Άσε αυτήν την ερώτηση στο πλάι και πάμε λίγο, κάτι, πάμε λίγο παρακάτω. Ο πολιτής θα κερδίσει από αυτό. Πιθανόν, γιατί, γιατί εφόσον το πουλήσει αυτός ο μεσίτης θα κερδίσεις 1,5-1,5% από την αμοιβή του, την τιμή πώλησης δηλαδή. Βέβαια, μια τέτοια διαδικασία μπορεί να σου στοιχείσει και μπορεί να σου στοιχείσει και πολύ απαλού. Για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος, πρώτος το μάρκετινγκ. Ένας μεσίτης ο οποίος ζητάει αολόκληρη την αμοιβή του είναι κατά βάση ένας μεσίτης που κάνει επιθετικό μάρκετινγκ. Ένα μεσήτη που μειώνει την αμοιβή του, μειώνει και υπηρεσίε για να μπορεί να βγει το μοντέλο, το επιχειρηματικό μοντέλο. Και άρα, το πρώτο πράγμα στι ενέργειε που επιλέγουν να μειώσουν οι μεσήτη είναι η διαφήμιση, το marketing. Τα πόσα χρήματα ρίχνουν δηλαδή στην προβολή των ακινήτων που αναλαμβάνουν. Ένα λοιπόν μεσήτη που θα σου κάνει επιθετικό marketing, κατά βάση θα σου προσελκύσει περισσότερου αγοραστέ, άρα θα κάνει περισσότερε υποδείξει, άρα θα αυξηθεί ο εσωτερικό ανταγωνισμό των αγοραστών και άρα θα πάρει υψηλότερη προσφορά στο τέλο. Γιατί δεν θα δεν διαπραγματεύεσαι με τον κάθε ένα ξεχωριστά. Στην ουσία, όλοι οι υποψήφοι αγοραστέ θα μπαίνουν σε έναν άτυπο πληστηριασμό, μια άτυπη δημοπρασία. Και έτσι η τιμή του ακινήτου θα ανεβαίνει. Και ο δεύτερο λόγο είναι ο εξή. Ένα μεσήτη που πα και σου λέει η Αμοιβή μου είναι 2%. Και σου λε: Κοιτάξτε, ο δίπλα μου είπε θα πάρει 1%. Καλά, καλά, καλά, θα πάρω 1% κι εγώ. Ένα μεσήτη είναι κάποιο ο οποίο δεν ξέρω καταλάβει, τον προσλαμβάνει για να διαπραγματευτεί το ακίνητος, να διαπραγματευτεί την τιμή του ακίνητου σου. Ένας μεσίτη λοιπόν, που αυτόματα κατεβάζει την τιμή του με το πακούι από σένα ναι, αλλά δίπλα μου από αυτό, τι πιστεύεις ότι θα κάνει όταν έρθει η ώρα να διαπραγματευτεί με τον αγοραστή για την προσφορά που θα σου δώσει. Θέλει, λοιπόν, προσοχή. Και εδώ είναι, είναι ένα δίλημα το οποίο καλεί να πάρεις μια απόφαση γύρω από ένα δίλημα. Στην μία περίπτωση έχει να γλιτώσει μισό ένα 1,5% από την τιμή, απ την αμοιβή του μεσίτη. Και στην άλλη περίπτωση έχει τη δυνατότητα να γλιτώσει 56% από την τιμή πώληση. Δηλαδή να χάσει χρήματα, να πάρει 56% λιγό, λιγότερα χρήματα στο τέλο, γιατί αυτό που επέλεξε συνεργαστή δεν διαπραγματεύτηκε σωστά. Μύθο νούμερο 7. Το σπίτι, ένα σπίτι που είναι καλό. Μπορεί να πουληθεί από μόνο του. Το σπίτι που από μόνο του. Εδώ λοιπόν πάλι πάμε σε σπίτια τα οποία μπορεί να είναι και πολύ ωραία και ακούμε επίση πολύ συχνά του πολιτέ να μα λένε: Το σπίτι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα έρθει ο αγοραστή, θα το δει, θα μπει μέσα κόσμο, θα το δουν. Μόλι το δουν θα του αρέσει και άρα θα μα δώσουν μια γραπτή προσφορά. Δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Ένα σπίτι μπορεί να πουληθεί από μόνο του. Mm. Λογική σα σκέψη και κατανοητή επίση. Ο, ο τρόπος κατανοητό, ο τρόπος προσέγγισης της. Ο, η ερώτηση όμως τώρα είναι η εξής. Ένας μεσίτης που κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν πρέπει να βοηθήσει να ένα αγοραστή να πάρει μια συνειδητοποιημένη απόφαση γύρω από την αγορά ενός ακινήτου. Και τι εννοώ με αυτό. Ένας καλός μεσίτης μπορεί να διαχωρίσει για τον υποψήφιο αγοραστή. Τα θέλω, μετά έχω ανάγκη. Θέλω ένα σπίτι να έχει πάρκινγκ, έχω ανάγκη ένα σπίτι να έχει πάρκινγ. Θέλω ένα σπίτι να σπίτι ένα χιτζάκι, έχω ανάγκη ένα σπίτι να σπίει την χιτσάκι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα μεσίτης μπορεί να βοηθήσει τον υποψήφιο αγοραστή να διαχωρήσει τα χαρακτηριστικά με τα ωφέλη. 90 τετραγωνικά, πολύ μεγάλο σαλόνι, δυνατότητα για τρίτερο δωμάτιο. Δύο διαφορετικά πράγματα που μπορεί έναν υποψήφιο αγοραστή να τον βοηθήσουν να πάρει μια απόφαση προ ένα κίνητο. Ένα μεσίτης μπορεί να βοηθήσει ένα αγοραστή να διαχωρίσει το μπάτστ για την αγορά του ακινήτου μαζί με όλα τα έξοδα αγοραπολησία. Και άρα να του δώσει να καταλάβει αν αυτό το ακίνητο είναι πάνω ή κάτω από τι δυνατότητέ του. Ένα μεσήτη μπορεί να δώσει αντικειμενικέ συμβουλέ και ταυτόχρονα να βοηθήσει ένα αγοραστή να περάσει μέσα από όλο το ψυχολογικό ταξίδι που περνάει για να αγοράσει ένα ακίνητο. Και γενικώ μπορεί να ξεμπλοκάρει ένα αγοραστή από το να σκέφτεται σε άσπρο μαύρο και να τον πάει στο να σκέφτεται έξω από το κουτί. Οπότε, ένα σπίτι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πουληθεί μόνο του ή πιο σωστά δεν μπορεί να πουληθεί. Στην τιμή που θα πουλιόταν, αν το είχε αναλάβει ένα επαγγελματία. Επίση, ένα μεζίτη θα μιλήσει για τον τρόπο ζωή, για το lifestyle, θα μιλήσει για δυνατότητε ανακαίνηση και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια συναισθηματική σύνδεση μεταξύ αγοραστή και ακινήτου. Γιατί, Γιατί θέλουμε ο αγοραστή πάντα να αρχίζει να αισθάνεται κυρίω ο οικοδεσπότη του σπιτιού. Όταν λοιπόν τα καταφέρουμε, ο αγοραστή αρχίζει και αγαπάει το ακίνητο και προχωρά στο επόμενο βήμα που είναι να δώσει γραπτή προσφορά. Συνεπώ, μπορεί ένα σπίτι να πουληθεί μόνο του. Mm, δεν θα το πολύ έλεγα. Πάμε τώρα στο μύθο 8. Το να πουλήσω ένα σπίτι μόνος μου, χωρί μεσητικά δηλαδή, χωρίς μεσίτη, θα μου γλιτώσει χρήματα. Αυτός είναι ίσως και ο πιο διαδεδομένος μύθο που υπάρχει και έξω αυτή τη στιγμή στον χώρο του real estate. Γιατί είναι μύθο. Το εξηγώ. Χρειάζεται κάποιος για να κάνει εκτίμηση τιμής, να έχει στατιστικά στοιχεία Έρευνα αγορά, κόστο ανακαίνηση και να μπορεί με όλα αυτά να τα συνδυάσει και να καταλήξει κάπου. Χωρί ένα μεσίτη μπορεί να το κάνει κάποιο αυτό. Επίση, το marketing στοιχίζει λεφτά. Το να γίνει μια επαγγελματική φωτογράφηση, ένα βίντεο, να μπουν πολλέ αγγελίε, να μπουν gold αγγελίε και πάρα πολλά άλλα που κάνουμε στον χώρο, στοιχίζει χρήμα. Και ένα πολιτή, ο οποίο θα προσπαθήσει να το κάνει μόνο του. Δεν μπορεί να κάνει στον ίδιο βαθμό αυτό το μάρκετινγκ, άρα πάμε πάλι στον προηγούμενη, στην προηγούμενη διαδικασία. Λιγότεροι αγοραστές, λιγότερες υποδείξεις, χαμελότερες προσφορές. Επίσης, έχει σκεφτεί πόσο χρόνο χρειάζεται για να γίνεται το φιλτράρισμα των αγοραστών. Έχει σκεφτεί πόσο χρόνο χρειάζεται για να απαντά στα τηλέφωνα και στα email μέσα στην ημέρα, μέσα στη μία μέρα που τρέχουν οι δουλειέ και οι οι διάφορε και οι προσωπικές έχει σκεφτεί πόσο χρόνο χρειάζεται για να κλείνει ραντεβού, να πηγαίνει το ακίνητο, να το ανοίγει, κάποιοι να μην έρχονται, κάποιοι να έρχονται καθυστερημένοι και εσένα να πηγαίνει το πρόγραμμα σου πίσω. Και έχει σκεφτεί επίση πόσο χρόνο χρειάζεται για να διαπραγματευτεί ένα ακίνητο, τι γνώσει χρειάζεται, τι απαιτείται, πώ να απεμπλακεί συναισθηματικά μέσα από αυτό για να δει τα πράγματα καθαρά. Πώ να πάρει προκαταβολή, πώ να υπογράψει ένα συμφωνητικό που να σε εξασφαλίζει, και πώ μετά να έχει και μια ομάδα δικηγόρων, φορογράφων και μηχανικών που να συντονίζονται όλοι αυτοί μεταξύ του από κάποιον. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα που θέλουν χρόνο. Αυτό βέβαια και στην Ελλάδα οι πολιτέ έχουν αρχίσει και το συνειδητοποιούν, γι' αυτό και την τελευταία δεκαετία μειώνονται κάθε χρόνο τα ακίνητα που πολλούνται απευθεία από ιδιώτη-ιδιώτη και όχι μέσω μεσητικού. Και θέλει προσοχή. Δεν κερδίζει κάποιο χρήματα, ίσα, -ίσα χάνει. Και χρήμα, και χρόνο, και ασφάλεια. Γιατί όλη η διαδικασία είναι λίγο στον αέρα και κυρίω χάνει και το κομμάτι τη άνεση. Έχει ταλαιπωρία μια πώληση ενό σπιτιού και γι' αυτό υπάρχει και ο μεσηδικός κλάδο. Οπότε, από το να πα να γλιτώσει το 2%, σκέψου τι χάνει από την άλλη. Και να πούμε και κάτι εμπειρικό εδώ. Έχουμε παρατηρήσει ότι οι πολιτέ βγάζουν ένα κίνητο σε μία τιμή και όταν πάνε να το πουλήσουν μόνοι του, κατεβάζουν, έχουν στο μυαλό τους να κατεβάζουν αυτή τη τιμή. 10% κατά μέσο όρο. Δηλαδή ένα κίνητο βγαίνει στην αγγελία 100 και τελικά πωλείται 90. 10% κάτω. 90.000. Αντίθετα, αν ένας μεσίτης είναι καλός και να λάβει το ακίνητο και άρα έχει μια απόκληση 3 με 4% τη τιμή ανάθεση με τιμή πώλησης, λόγω του μάρκετινγκ, λόγω τη υπόδειξης, λόγω του χειρισμού των αγοραστών και όλο αυτό το πακέτο που έχουμε ξανααναφέρει, τελικά αυτό το ακίνητο, το ίδιο ακίνητο, μπορεί να πουληθεί 95, 96, και αν βγάλουμε και τη μυστική MV, ο πολιτή να παρει 92 92.000-93.000. 2-3.000 δηλαδή παραπάνω από ό,τι θα έπαιρνε αν το πουλήσει μόνο του και χωρί να ταλαιπωρηθεί, χωρί να ασχοληθεί καθόλου, με ασφάλεια στην όλη τη και σε συντομότερο χρόνο. Θέλει λοιπόν ένα ζήγισμα εδώ η απόφαση και να είναι πολύ προσεκτική. Κατά βάση όμω το ότι θα πάρω περισσότερα χρήματα αν πάνω το πουλήσω μόνο μου είναι ένα μεγάλο μύθο. Και πάμε και στον τελευταίο μύθο που είναι ο μύθο νούμερο 9. Ένα σπίτι δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία για να πουληθεί. Εδώ λοιπόν μα λένε πολύ συχνά οι πολιτές, ε, εντάξει μου τώρα επειδή είναι λίγο βρώμικο και είναι λίγο έτσι η τύχη ε, ξεφλουδισμένη και επειδή έχει και λίγο υγρασία και επειδή και τα δουλάπια τη κουζίνα είναι λίγο χάλια και επειδή το ένα και επειδή το άλλο, τι έγινε, όποιο το αρέσει θα το πάρει. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Η βρωμιά, η ακαταστασία, οι μικροζυμέίε, οι οσμένε, όλα αυτά δημιουργούν σαν αγοραστή που μπαίνει στο ακίνητο, αρνητικέ σκέψει, αρνητική εικόνα. Και ο αγοραστή αντί να σκέφτεται πώ μπορεί να ζει σε αυτό το ακίνητο, πώ μπορεί να ταξιοποιήσει, τα αρχίζει και κάνει αρνητικέ σκέψει στο κεφάλι, του κάνει δεύτερε σκέψει για το αν αυτό το κινητό του κάνει όχι και πολλέ φορέ επιλέγει ή να μεταγοράσει ή να δώσει χαμηλή προσφορά. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι συμβαίνει όταν ένα κινητό είναι περιποιημένο. Καθαρό, φρεσκοβαμένο. Απίστευτο. Μπαίνουν μέσα οι αγοραστές, βλέπουν, παίρνουν μια αίσθηση φρεσκάδας, μια αίσθηση νέου, είτε το ακίνητο είναι του 2018, είτε το ακίνητο είναι του 1970, μια αίσθηση νέου και αυτόματα αυξάνεται ε, η, η εκτίμηση του ακινήτου στα μάτια τους, η αξία του ακίνητου στα μάτια τους και δίνουν υψηλότερε προσφορέ. Θέλει λίγο λοιπόν προσοχή εδώ, χίλιε φορές να σε ένα πολύ μικρό ποσό πριν βγει το ακίνητο στην πώληση, να το φρεσκάρες να το μαζέψεις, γιατί έτσι μπορεί να πάρεις πολύ μεγάλη υπεραξία στο τέλος. Άρα και αυτός ο μύθος καταρρίπτεται σήμερα εδώ. Αυτά για σήμερα, είδαμε τους 9 πιο σημαντικούς, πιο διαδεδομένους μύθους για το real estate. Ξανά, αν σήμερα πουλά τα ακίνητό σου, θέλει προσοχή, κάνε προεργασία, διάβασε, ψάξε, μάθε τι παίζει γύρω-γύρω και μετά πάρε την καλύτερη απόφαση για σένα. Σημαντικό και στη δουλειά τη δική μας δεν είναι να πουλάμε κινητά. Αυτό που έχει σημασία είναι να δίνουμε στους πολιτές και στους αγοραστέ όλη την πληροφορία για να τους βοηθήσουμε να πάρουν συντοποιημένε αποφάσεις. Και ελπίζω μέσα από αυτό το βίντεο να σε βοήθησα να πάρεις μια καλύτερη, μια πιο συνειδητοποιημένη απόφαση για το κινητό σου. Αυτά. Είμαι ο Νίκος Κατσιαντώνη. Αν σου άρεσε το βίντεο, like στο Facebook, εγγραφή στο κανάλι στο YouTube, σχόλια που πάντα αγαπάμε να διαβάζουμε και μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία του feedback και φυσικά θα σε δώσω στο επόμενο επεισόδιο του Message4U.